Le ninakupenda sana baba mambo mengi kushukuru Mungu wa upendo Eh, yeah, yeah. na kushukuru Mungu wa uzima. Eh. Yeah, yeah, yeah. Oh my baby na kukupenda sana yeah. Baba umetenda mambo mengi. Mm, na kushukuru Mungu wa ukendo. Eh. Yeah, yeah. aki pop wa yeah. mm, Na wafu wamefufuka baba eh yeah. hayo yote ni kwa jina lako eh yeah. ta ah, bolingo ya moyo mananga ya yesu yonde nyoso nangaye yesu mm, yonde makasi nangaya yeah yonde nyoso na ng'a makasi na ng'a bomengo na ng'a bolingo ya pote na ng'a Yesu we na yo na kotika yote a ah. Baba, ah, oh, I ah, yes. Eh. Blessing, blessing all around me. Ha ha.